Потучна межа валового боргу Сполучених Штатів Америки складає 31,4 трильйони доларів. Це сума кредитування Федеральним резервом правительства Сполучених Штатів Америки, що встановлена Конгресом і за межі якої по теперішніх законах не можна виходити. Простіше кажучи, це кредитний ліміт на карці Сполучених Штатів, що майже вичерпався. 1 травня Джанет Єлен, міністр фінансів США, попередила, що уряд вичерпає свої грошові резерви і закінчить бюджетні хитрощі вже 1 червня 2023 року. Що це означає для економіки? Які варіанти розвитку подій і багато іншого далі? у цьому відео. На одній з стін мангеттена висить так званий «борговий годинник». Встановлений там в 1989 році, розпочавши свій відлік з трьох трильйонів доларів, багато років стрілки цього годинника тихо відстукували відлік, але зараз кожен їх рух відбивається ехом у вухах економістів та політиків. Ні! Ні! І причиною такого занепокою є цифри, що впираються в боргову стелю економіки Сполучених. Штатів Америки. В момент, коли стрілки боргового годинника проб'ють північ, Америка і як наслідок уся світова економіка можуть зіштовхнутися або з різким скороченням державних витрат або ж з дефолтом. Будь-який негатив Розвиток путій буде руйнівним чином впливати на світові ринки. Дефолт похитне віру у найнадійнішу економіку світу, а великі скорочення бюджету можуть спровокувати глибоку рецесію. Боргова стеля це по суті не якась жорстка економічна цифра чи сухий розрахунок, а Скоріше, політичне рішення. Потрібно зазначити, що у світі ніхто так жорстко не встановлює цю бургову стелю і не зв'язує собі руки, як це роблять Сполучені Штати. І з однієї сторони це і робить економіку цієї країни настільки надійною і стабільною. А з іншої сторони викликає ряд проблем і неприємних рішень. Адже сам факт того, що рівень доходів є значно менший, ніж швидкість приросту боргових зобов'язань, є сильним інвестиційним ризиком. Такі процеси передбачають пришвидшення інфляції та стагнації економіки. Однак, потрібно відмітити, що тоді, коли Сполучені Штати Америки чесно і вимушено про це говорять і намагаються вирішити проблему, інші тихо і спокійно, не те, що піднімається до своєї межі платоспроможності, а давним-давно пробивають у стані інфляційне дно. Оглядаючись на усе вище зазначене, можна відмітити, ситуація не дуже приємна, адже якщо Починаються проблеми в найсильнішій економіці світу то найслабші економіки світу просто припиняють своє існування Про що я? Ми в лайні? Ми в лайні! Але є декілька варіантів того, як цю проблему можна частково вирішити та пом'якшити наслідки Перший варіант це самий простий і найвірогідніший спосіб вирішення даної проблеми. Потрібно прийняти поправки до закону і підняти цю боргову стелю до межі, протягом досягнення якої вдасться збільшити дохід і тим самим переломити тенденцію збільшення боргу шляхом його гасіння. Побічний ефект такого розвитку подій – Знецінення грошової одиниці чи інфляція, адже збільшення грошей в економіці неодмінно приведе до зменшення їх вартості. Другий варіант – це чарівний варіант розвитку подій, адже він пов'язаний з випуском чарівної монети. Казначейство може чеканити монети будь-якого номіналу, тому є варіанти відчеканити монету вартістю в трильйон доларів. Я офігів, Валєра. Я офігів. Цю монету можна положити на рахунок правительства і використовувати її для оплати всього від зарплат до дотацій. Тим самим обхідним чином вирішується дефіцит бюджету і з'являється можливість закривати дірки економіки. Однак, як із Попереднім варіантом палкою в колесах стає інфляція. Третій варіант. Це самий негативний варіант розвитку подій, адже за допомогою, знову ж таки, додаткових маніпуляцій із законом можна визнати таку боргову стелю неконституційною, простіше кажучи, відмінити її на рівні законів Сполучених Штатів Америки і Конгресу. Цей варіант пов'язує себе з можливими серйозними репутаційними ризиками. Адже навіть якщо таким чином можна буде вирішити проблему з дефіцитом бюджету, таке політичне рішення може призвести інвестиційну кризу. Адже підрив довіри інвесторів в правила і закони завжди спонукає їх виводити гроші зі своїх інвестицій. Підсумовуючи усе вище сказане, можна сподіватися, що найсильніша економіка світу і далі буде такою, в кінці кінців, знайшовши найоптимальніше вирішення цієї проблеми. Однак, нам, як людям, що активно користуються фінансовими інструментами Сполучених Штатів Америки, потрібно бути вкрай уважними і обережними у відношенні до можливих варіантів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 Більше цікавої інформації ви знайдете на моєму сайті і на телеграм-каналі. Усі посилання ви можете знайти в описі під цим відео.